18-річним юнаком військовослужбовцем строкової служби потрапив на війну до Афганістану Геннадій Докашенко. Каже, прослужив там з 1986 по 1988 рік. Було 2, августа, я... Було 2 серпня 1986-го року, коли літак Іл-76 разом з нами приземлився на афганську землю. Там і розпочалась служба. До того, я служив в азербайджанській РСР. Там я закінчив тримісячні курси водія. Саме військовим водієм два роки і два місяці прослужив в Афганістані. Знаєте, багато чого запам'яталося. ще сказати, що не запам'яталося. Коли ходив в наряд, супроводжував колони техніки. Найтяжче, коли люди гинуть. Все це запам'яталося. Хоча важко це згадувати. Батьки мої спочатку не знали, куди мене відправили, тому що не можна було писати їм про це. Була польова пошта і все. Заборонено було розголошувати таку інформацію. Це була військова таємниця. Ветеран Володимир Овдієнко згадує, був відправлений до Оганістану у свій день народження у 1979 році. Дев'ять місяців я в союзі служив строково, а потім, по тривозі, частину кинули до Афганістану. Ми туди йшли одними з перших, що прокидався і радів, що живий. Чесно кажучи, це справді радість була. В Завітському районі Запоріжжя 560 ветеранів Афганістану та локальних війн. Загалом на обліку в міському осередку Української спілки ветеранів Афганістану близько тисяч осіб, включно з членами родин загиблих воїнів, розповів керівник міського об'єднання Української спілки ветеранів Афганістану Валентин Зарва. У нас є, ребята, у нас є хлопці в організації, котрі пройшли і Афганістан, і АТО. Син загиблого в Афганістані, Віктор Хорьковський, зараз захищає Україну. На сході присутні шанували пам'ять загиблих в Афганістані та в інших локальних війнах хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. новини на суспільному Запоріжжя.